اسمان بزدار کے ساتھ جاتے جاتے ہاتھ ہو گیا وہ اسمبلی میں ہی موجود تھے اور باہر سے ان کی سیکورٹی انہیں چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے اسٹاف کو خود اسمبلی سے بھیجا ہے آپ اس پہ ہٹا دیے گئے پارٹی ہائی کمانڈ نے آپ کو ابھی اس سے ڈسمس کر دیا گورنر چلو گورنر کی طرف سے بحالی کا سن کر عثمان بزدار نے اپنی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا سب اکٹھے بھی ہو گئے اجلاس میں حمزہ شہباز کے الیکشن کو متنازع اور غیر قانونی اور غیر آئینی بھی قرار دے دیا گیا لیکن عثمان بزدار کے طلب کردہ اس اجلاس کے لیے ارکان کو حکومتی محکمے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے بجائے پی ٹی آئی کی جانب سے دعوت دی گئی میاں اسلم اقبال اور مراد راز نے سابق کابینہ کے ارکان کو مدعو کیا